Elena Udrea, atac fere precedent la adresa lui Liviu Dragnea, pentru mine e un subliniere op în care se poartă. Tot încearc să se împace cu Covesi. Postul ministru Elena Udrea, a afirmat joi seara la antena 3, ce politicienii care conduc România sunt slabi, precizând, referitor la liderul PSD, Liviu Dragnea, ce face un pas înainte sublinierei 10 înapoi. Politicienii care conduc azi România sunt slabi sublinierei la sublinierei. România a ajuns pe mâna unor oameni politici slabi, de la guvern la parlament. Sunt mulți politicieni de calibru mic. Sta a fost planul sistemului, să fie scos subliniere aici cei puternici. Pentru mine e un subliniere -o, felul în care se poart domnul Liviu Dragnea. Liderii PNL au ajuns niște cârpe cu care sistemul subliniere terge pe jos. Dacă nu sunt în stare, se subliniere dă demisia. De Domnul Dragnea face un pas înainte, 10 înapoi. În ultimii ani tot încearcă să se împace cu Covesi, cu domnul Covesi. Domnul Terician încearcă să lupte, este consecvent, coerent, a declarat Elena Udrea la Antena 3. Domnul Dragnea era la tenis, era la porc. Poate ne spune câte lucruri subliniere pie subliniere el de la coldea subliniere Icovesi, a mai precizat fostul ministru.